لبعض الأحاديث القدسية التي يرويها سيدنا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم عن رب العزة سبحانه وتعالى القدر يشغل بال كل الناس الطائع والعاصي القريب والبعيد الرجل والمرأة قضية الأقدار وقضية القضاء والقدر مسألة تشغل بال كثيرين وعقولهم والمسلم مكلف بأن يؤمن بالقضاء والقدر خيره وشره حلوه ومره لأن هذه من حقائق الإيمان الست أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء والقدر خيره وشره حلوه ومره والمسلم وهو يعني يراعي القضايا العقيدة في قلبه وقضايا الإيمان بقضاء الله سبحانه وتعالى يستمع إلى هذا الحديث القدسي الذي يبدأ بأن أحد صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عبادة بن الصامت رضي الله عنه يقول لولده يوما نصيحه وهذه تدلنا على ان كل مسلم مكلف ان ينصح ولده وان ينصح ابنته وان ينصح الاستاذ تلاميذه وان ينصح العالم مريديه وان ينصح كل من هو يعني اهل للنصيحه بعد ان ينصح نفسه يجب ان ننصح غيرنا لأن الدين النصيحة قالوا لمن يا رسول الله قال لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعمتهم هذا عبادة ابن الصامت رضي الله عنه يقول لولده يا بني إنك لن تجد حقيقة الإيمان إنك لن تجد حقيقة الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك وان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الله سبحانه وتعالى اول ما خلق خلق القلم فقال له اكتب قال القلم وما اكتب قال مقادير كل شيء سبحان الله الله عز وجل يامر القلم ان يكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعه فيعلق عباده بن الصامت قائلا لولده سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يا بني يقول من مات على غير هذا فليس مني يعني قضية أن المخادير قد قتبت من الأزل تعالوا لنتعايش مع هذه القضية بشيء من التوضيح والتبسيط عسى رب العباد سبحانه وتعالى أن يرزقنا إيمانا صادقا وعلما نافعا وقلبا خاشعا المؤمن أحبتي في الله يعلم أن الله سبحانه وتعالى جعله مخيرا مسيرا مخير فيما سوف يحاسب عليه مسير فيما لن يحاسب عليه جعفر الصادق رضي الله عنه لما سئل عن قضية الجبر والاختيار أو قضية التسيير والتخيير قال قولته الشهيرة أراد بنا وأراد منا يعني الله عز وجل أراد بنا أراد بنا وأراد منا، يعني أراد بنا قضاء وقدرا، وأراد منا عملا. أراد بنا وأراد منا، فما أراده بنا، اللي هو القضاء والقدر، طواه عنا. وما أراده منا، اللي هو العمل، أظهره لنا، فما بالنا نشتغل بما أراده بنا عما أراده منا. يعني لماذا التلميذ الخائب يشغل باله.. ان الاسئله سوف تكون اجباريه او اختياريه الامتحان صباحي ام مسائي داخل قاعه ام داخل صف دراسي ام داخل خيمه أم في الصحراء يعني هذه مسائل لا تشغل بال التلميذ النبي تلميذ النبيه يعلم او يعني اهم ما يعلمه او اهم ما يريد ان يعرفه هو كيف ينجح في الامتحان كيف يجهز نفسه للامتحان قال يا رسول الله متى الساعه هذا رجل عربي يسال النبي صلى الله عليه يقول عليه الصلاه والسلام ماذا اعددت لها؟ يعني في الساعه الان او في الغد او في الاسبوع القادم او السنه القادمه انت ماذا اعددت لها؟ هكذا الانسان عندما يتعلم من النبي صلى الله عليه وسلم ينتقل من المهم الى الاهم، ماذا اعددت لها؟ قال والله يا رسول الله ما اعددت لها لا كثير صلاه ولا كثير صيام، ولكن اعددت لها حب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، قال عليه الصلاه والسلام انت مع من اذن قضيت التسيير والتخيير لا يجب ان تشغل بالا لماذا لماذا هذا قلم في يدي يجوز يعني انا مخير في ان اكتب به كلاما طيبا رساله لاخي اصل بها رحما رساله لرجل صاحب مسؤوليه اشفع بها عند لانسان لا يستطيع ان يوصل حاجته وبنفس القلم وبنفس الاداه وبنفس اليد أستطيع أن أكتب شيئاً يفرق بين الأحبة يشجع زوجاً على تطليق زوجته يشجع ولداً على عقوق أبيه سبحان الله أكتب بها شيئاً حراماً أكتب بها يعني سبحان الله وصية جائرة إذا أنا مخير تماماً في هذا القلم وفي الإمساك به وفي نوعية الكتابة التي أكتبها إذا هذا تخيير فأنا مخير فيما سوف أحاسب عليه هذه اليد يجوز أن أصافح بها أخي المسلم وأربت على يده وتتساقط ذنوبنا كما يتساقط ورق الشجر في اليوم الثالث أصافح بها زوجتي، أمسح بها على رؤوس اليتامى، أعطي بها الصدقة هذه اليد. وأستطيع في نفس الوقت مخير أن أمسك والعياذ بالله بسكين أو بمسدس وأقتل فلان أو أؤذي فلان أو أبطش بفلان أو أسرق من فلان أو أرتشي والعياذ بالله من فلان، إذا أنت مخير في كل ما سوف تحاسب عليه سلبا او ايجابا او ثوابا او عقابا. اما مساله التسيير انك مسير فيما لا تحاسب عليه يعني فلان فلان فلان يموت في اليوم الفلان هذا هذا امر يعني لا يستطيع هذا الانسان ان ان يتدخل في هذا الامر لان هو مسير فيه، هذا مسير فيه. طيب. تعالوا الى مساله القدر نفسها. احيانا أنت تحزن أيها الأب أو ايتها الأم تجد ولد صغير عنده مولود يعني من شهور بسيطة شهرين أو ثلاثة ترتفع درجة حرارته أو يمرض مرضا معينا فيقتضي إما علاج أو عملية جراحية مثلا يحزن الأب ويحزن الأم يظن الأب والأم لقلة الفهم أحيانا وللعاطفة والغريزة أحيانا أن الدنيا قد توقفت عند مرض الولد مع ان المساله اكبر من هذا لان للكون رب كيف؟ هذا الولد لما لما ارتفعت درجه حرارته استدعاني الطبيب الطبيب هذا له اب وام انفقوا عليه كل نفيس وغالي حتى استطاع ان يدخلاه الى مدرسه او كليه الطب فيتخرج ويحصل على اجازه نقول انه صار طبيبا ثم أنفقوا ما عندهم ليجهزوا له عيادة أو مشفى صغير حتى يستطيع أن يمارس مهنته ثم بعد ذلك هذا الطبيب وظف عنده ممرض أو ممرضين أو ثلاثة أو ممرضة مثلا إلى آخره هذه الممرضة وهذا الممرض له رزق معين لا يأتي بعد فضل الله عز وجل إلا من مرض ولدك الذي أنت حزنت على مرضه ثم يكتب لك وصفاً لدواء معين. هذه الورقة التي كتب فيها وصف الدواء، هذه ورقة اشتغلت عليها مطبعة. هذه المطبعة لها صاحب مطبعة ولها عمال ولها فنيون ولها مهندسون ولها دراسة جدوى ولها حاسب الي ولها عليها ضرائب وعليها سبحان الله اشياء أخرى سبحان الله. ثم ذهبت أنت بهذه الورقة التي مكتوب فيها الدواء إلى الصيدلية. المكان الذي يبيع الدواء. هذه الصيدليه يقف فيها صيدلي الصيدلاني هذا تخرج ايضا في في مدرسه في الصيدله حصل على اجازه تجوز تجوز له ان ان ان ان يعني يعرف وصف الدواء وياتيك به ثم من خلف هذا الدواء هناك الدواء معبأ في في ايه في في علبه هذه علبة لها مصنع المصنع فيه عمال وهناك مصنع للادويه في عالم في الفارماكولوجي علم الادويه وعالم في الكيمياء الحيويه وعالم في الكيمياء التحليليه وعالم في الكيمياء العامه سبحان الله ومؤسسات علميه ثم هناك شركه دعايه واعلان تقوم على هذا الامر كله ثم هناك يعني سياره تنقل هذا الدواء الى المخازن من الى الصيدليه من الصيدليه الى المستشفى اذا بمرض ولدك هذا انظر كم من الناس رزق ولكن من يفهم يريح ومن لا يفهم يتعب نفسه وغيره فاصل ونعود إليكم لنكمل قبل الفاصل عن قضية القدر وأن القلم أول ما خلق رب العباد عز وجل خلق القلم وقال له أكتب قال وما أكتب قال أكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة هذا هذه عقيدة الإيمان بقدر الله سبحانه هذا القدر لا يجبر إنسانا على شيء وانما يترك له مناط التخيير ومناط الاختيار حتى يختار ما الذي يصلحه وما الذي يفسده انا هديناه النجدين اما شاكرا واما كفورا لا يلزم هذا القدر انسانا ان يصنع كذا لان لو كان هذا لو كان هذا الشعور او هذه هذا هو هذه الفكره الاساسيه في قضيه القدر لقال ابو جهل وابو لهب والله هو قدر الله الغالب ان اكون كافرا وان اموت كافرا فلا ذنب لي، لا، هو الذي اختار الكفر. فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، اذا المشيئه هنا مشيئه العبد في الاختيار. فانت تختار، لكن قدر الله الغالب هو الذي يسير هذا الكون، كيف؟ احيانا يعني مثلا هناك حديث يقول ما عام بامطر من عام. هذا حديث، وهذا من احاديث الاعجاز. فيما قاله الصادق المعصوم صلى الله عليه وسلم، يعني ليست هناك سنه فيها قله ماء وفي سنه زادت ماء ابدا ما عام بامطر من عام وثابت علميا ان هذا الكلام صحيح 100%، لكن القضيه لا اقصد هذا الكلام، ولكن اقصد ان قدر الله الغالب ان مساله ان لا ينزل مطر في المكان الفلاني لان العباد عصوا رب العباد عز وجل او ما اخرجوا زكاه اموالهم او ظلم بعضهم بعضا او اكل صاحب العمل حق العامل الذي يعمل عنده، واعطوا الاجير قبل ان يجف عرقه كما قال اهل العلم. اذا مساله الظلم في مكان لولا ان فيكم عباد لله خشع، وصبيان رضع، وبهائم سائمات رتع، لصب العذاب عليكم صبا. اذا اذا العبد المسلم مقتنع ان هناك قدر في هذا الكون. تعال الى اللص الذي يسرق. اللص الذي يسرق ما الذي حدث له؟ هو أولا من قلة يقينه وضعف إيمانه استبطأ رزق الله عليه فماذا حدث؟ فتعد الحدود وذهب ليأخذ من غيره فاستعجل ما عند الله بمعصية الله ولو علمه أحد وعلم هو أن ما عند الله يجلب بطاعته ولا يجلب بمعصيته. طيب نفرض أن هذا اللص سرق مبلغ كذا على مدار حياته 100,000 مليون اكثر اقل 10 خمسه اي رقم. لو لم يسرق ماذا كان يحدث له؟ كان الرزق هذا الذي دخل في جيبه عن طريق السرقه يدخل في حساباته ولكن عن طريق الحلال. لماذا؟ لان رب العباد عز وجل كتب وانا في بطن امي ولك ولكي ولكل واحد فينا سبحان الله وانا في بطن امي 40 يوما نطفه 40 يوما مضغة أربعون يوما علقة بمئة وعشرين يوما مئة أو عشرون ومئة يوم هذه الشهور الأربعة يكتب الملك بأمر من الله عز وجل لهذا الجنين عمره ورزقه هذا أمر لا نقاش فيه سبحان الله ولكن لما يولد هذا المولود ما الذي يحدث له مكتوب له الرزق الكارثة الكبرى أن كثيرا منا يظنون أن الرزق هو المادة، هو المال يعني، هو الدرهم والدينار والجنيه والدولار هذا يعني نستطيع نقول أن أن الرزق المادي أو العملة يعني الجنيه والدينار والدرهم وهذا، ده عبارة عن آخر صفحة في كتاب الرزق. لأن لأن هناك عندك رزق عام ورزق خاص. المؤمن يشكر الله على الرزق العام والرزق الخاص. والمنافق والبعيد عن الله عز وجل لا يشكر الله للاسف الا على الرزق الخاص، الرزق الخاص يعني يعني ماله الذي في البنك، صحته التي عنده، زوجته التي عنده، مسكنه الذي في لكن لكن الرزق العام هناك رزق لو منع عنا لحظات مثلا اضرب لك مثال الاكسجين خمس حجم الهواء الجوي. لو صار هذا الاكسجين يعني ربع حجم الهواء الجوي لاشتعل الجو. ولو صار سدس حجم الهواء الجوي لماتت ال ال الكائنات التي على وجه الارض. لكن هذا الخمس يحفظ على الكائنات حياتهم. إذن من منا هذه نعمه عامه هذه نعمه عامة. ربما انت ما ذكرتها الا لما ذكرتك بها الان، وربما انا ما ذكرتها الا لما ذكرت نفسي بها الان. هل يعني اصبح واحد منا وقال الحمد لله يا رب الذي جعلت الاكسجين خمس حجم الهواء الجوي ولو جعلته ربعه لا لا لاشتعل لا الجو ولو جعلته سدسه لا لا, لا ماتت المخلوقات اختناقا بالسويسكه الخنقه او بقله الاكسجين او بالاختناق ما ما, ما قال احد من هذا لكن هي نعمه موجوده رزق موجود ولكن هو رزق عام فللاسف الرزق العام لا يشعر به الا مؤمن الشمس هذه وبعد الأرض عنها هذا البعد لو ابتعدت الشمس ميلا واحدا عما هي عليه لا يعني ظهر الجليد على هذه البسيطة وتجمدت كل المخلوقات والكائنات عليها ولو اقتربت ميلا واحدا لاشتعلت أو احترقت كل الكائنات التي تحيا على هذه البسيطة هذا القمر الذي يبتعد عن الأرض بمس... بمسافة محددة يتحكم في بقدر الله في قضية المد والجزر للبحر لو اقترب القمر ميلا واحدا ميلا واحدا لأغرق المد بالبحار ومياه البحار والأنهار البسيطة كلها ولو ابتعد سبحان الله العظيم القمر عن الأرض ميلا واحدا لحدث جزر للبحار الله السفن في قاع المحيطات والبحار سبحان الله لكن هذه نعمة عامة ولأنها نعمة عامة للأسف الشديد لا يشكرها إلا مؤمن ولا يذكرها إلا مؤمن هذا كل نوع من الرزق فيكتب الله عمره ورزقه الناس تظن أن الرزق, أن الرزق هذا هو, هو, هو, هو رزق مادي لا الرزق المادي أو المادة هذه التي نتعامل المال والبنون يعني هذه النعمة نعمة يجب أن نشكر الله عليها ولكن كلانا يرزق المؤمن بالله الله الكافر أو المؤمن المستقيم والعاصي، لكن هناك فرق. كلاهما يرزق ولكن ليس للاثنين أن يبارك لهما في الرزق. فلان يبارك له في رزقه لأن ماله حلال، لأنه اكتسبوا من حلال وأنفقوا في حلال، فيبارك له في رزقه. والآخر اكتسبوا إما من حرام أو من شبهة وأنفقوا في حرام أو شبهة فلا بورك له فيه. أو اكتسبوا من حلال وأنفقوا في حرام. مثلاً. الولد في مال أبيه راعي ومسؤول عن رعيته تعطي الولد أنت مصروف معين يذهب فيشتري به علبة سجائر لأن صاحبا له شجعه في المدرسة وقال له إذا أردت أن تصير رجلا لابد أن تدخن سبحان الله فعندئذ خطوات الشيطان تبدأ يبدأ الولد في أن يسير مع هذا الولد المدخن فيشتري بالمال الذي هو أمين عليه وراع في مال أبيه ما يدمر به صحته وما يلوث به بيئته وما يغضب به ربه وما يضيع به أمانته هذه مصيبة إذا الكارثة أن هذا الولد عندما صنع هذا الأمر أخذ المال من حله وأنفقه في الحرام هكذا يصنع أبوه وأنا للأسف يعني أتعجب من أب وأم يدخنان ثم إذا رأي الولد نهراه عن التدخين لأنه ضرر الصحة ولأنه مضيع للمال يا ذا المعلم غيره هل لنفسك كان ذا التعليم؟ يعني ابدأ بنفسك فانهاها عن غيها فإذا انتهت حقا فأنت حكيم تصف الدواء لذي السقام وذي كيما يتصح به كيما يصح به وأنت سقيمه كيف؟ يعني فقد الشيء لا يعطي أنا لا أقول أبدا لا أقول أبدا أن, أن أن يعني هذا نهي ليس في مكانه، يجب أن ينهى يجب أن يجب أن ينهى الأب والأم الولد عن أي فعل مشين أو ضار، ولكن عليهما أن يكون قدوة. ولا يجب على الولد أبدا من باب الأدب أن يقول لأبيه وأم أنتما تدخنان وتأمران أو تنهاني عن التدخين، ليس هذا من باب الأدب، وعلى الأب والأم أن يكون فعلا قدوة لأن يتعلم الولد ينفق ماله او ياخذ ماله من حله ويكون راعي وحريص عليه وامين عليه ولا ينفقه الا في حله ايضا وفي حلاله. اذا اعود الى القضيه لاجملها كي نكمل بعد قليل ان شاء الله، قضيه ان الرزق ليس المال فقط وانما المال هو صوره من صور الرزق. ولكن يجب ان نحمد الله عز وجل على الرزق العام والرزق الخاص والامر يحتاج ان شاء الله رب العالمين الى توضيح ولكن ان شاء الله هناك فاصل ونعود بحول الله وقوته نكمل ما بداناه في قضيه القدر عندما امر الله سبحانه وتعالى القلم اكتب قال وما اكتب قال اكتب مقادير الاشياء او مقادير كل شيء حتى تقوم الساعه. كونوا معنا ان شاء الله بعد الفاصل. اذا القلم لما خلق الله عز وجل اول ما خلق وامره ان يكتب وتساءل القلم ماذا اكتب قال سبحانه وتعالى اكتب يعني مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة لماذا الله سبحانه وتعالى من صفاته العلم فهو العليم الحكيم السميع البصير لا يقع شيء في ملك الله الا وهو يعلمه طيب الانسان طالما هو عبد لهذا الاله وهذا الرب العظيم الرحيم العفو الرزاق يجب ان تخضع نفسك لصغير الامر وكبيره عندما يبتليك رب العباد بامر ان لما ينزل عليك ابتلاء مثلا ببساطه شديده شويه انفلونزا الانف تسد الاذن حراره سخونه عطس سبحان الله الطبيب ياتي ويعطي مسكنات وسبحان الله ولا تستطيع ان تنام بالليل وصدرك ضيق ولا تستطيع ان تتنفس تنفسا طبيعيا تستشعر ان الدنيا قد انتهت او تعمل عمليه جراحيه او غير ذلك لكن اذا يعني ابتليت بابتلاء المرض مثلا اول شيء عشان يخفف عنك ألم المصيبة أنك تذكر جانب النعم أن الله أعطاني على مدى ثلاثين أو أربعين عامًا صحة جسد أعطاني عينين تبصران ولسان يتكلم وأذن تسمع وجوارح تتحرك ويد تعطي ورجل تمشي ورئة تتنفس وقلب ينبض وسبحان الله وأمعاء تهضم أو معدة تهضم وجهاز إخراج عجيب ألا إذا أنت عندما ترى أو تنظر إلى جانب النعم تستحق من الله عز وجل أن تتألم أو تتشكى لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى يعني لو أوقف حياتك عندما تدعوه أنت به فقط لتوقفت الحياة يعني مثال, مثال أنت الآن جالس أمام الشاشة لتشاهدني وتسمعني وجزاك الله خيرا وهذا تكرم منك وتفضل لكن هل دعوت الله قبل أن تجلس اللهم اجعلني قادرا أن أجلس هكذا على هذه الأريكة أو على هذا الكرسي حتى أستطيع أن أسمع عمر وأفهم ما أقول اللهم اجعل أذني تتفتحان لما أقول واجعل قلبي يستوعب ما قلت أنت هذا كله ولكن الله عز وجل جعلك تجلس وتستطيع وتنظر وترى وتسمع فأين شكر الله سبحانه وتعالى كم من أناس امرهم الطبيب ان يناموا على ضرور شهرا وشهرين كمن الناس لا يستطيع ان يتحرك من مكان كمن الناس اصيبوا بامراض معينه فاحمد الله على نعم الله وان اصبت انت او اصبت انا يجب ان نصبر لقدر الله عز وجل ونصبر لابتلاء الله عز وجل ان اشد او اكثر الناس بلاء الانبياء فالاولياء فالامثل فالامثل يبتلى المرء على قدر دينه فان كان في دينه قوه كان الابتلاء شديدا ها؟ وإن كان الابتلاء وكان إن كان في دين العبد ضعف ورقة كان الابتلاء رقيق ولذلك قال علماؤنا إذا مرت عليك 40 يوما لم تبتلى أو تمتحن أو يأتيك هم أو غم أو أو إلى آخره فراجع حساباتك مع رب العباد فأنت بعيد عن الله عز وجل. لأن يقال في كتب السير أن فرعون لم يعني يعني لم تصبه حرارة قط أو صداع أو حمى. أو ألم أو مغص أو مرض طوال حياته لماذا؟ لأن هذه كفارات هذه كفارات فأنت لما تمرض كفارة، يقول الله عز وجل ماذا صنع عبدي لما تنزل المصيبة حمدك واسترجع في مسألة المرض إنا لله والله والله وإذا مرضت فهو يا رب اشفي اشفي أنت الشافي لا يشفي إلا ثم الرقية الشرعية بفاتحة الكتاب والدعاء إلى الله عز وجل ودعاء الصالحين ودعاء المسلم بظهر الغيب الأخير كل هذا ثم يقول الله عز وجل أشهدكم يا ملائكتي أني إن شفيته أبدلته دماً خيراً من دم ولحماً خيراً من لحم سبحان الله وغفرت له ذنوبة وأخرجته من ذنوبه كيوم ولدته أمه الله إذا إذا القضية حتى الابتلاء الله سبحانه وتعالى يقدر فيه الخير كله إذا ما قدر الله للعبد إلا خيراً لماذا؟ لأنه هو أعلم بمن خلق ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير إذا أحبتي في الله عندما تأتي الأقدار بما يعني لا تهوى لا تهو أنت يعني أنت تتمنى ولدا نابغة فالولد تجد متعثر في الدراسة تحزن تتمنى أن ترزق بنت جميلة حتى يأتيها الخطاب تأتي البنت على قدر بسيط من الجمال وعلى قدر ضئيل من الفهم وخطابها قلة لكن هل تشك أن رب العباد في كل أمر هناك حكمة معينة تفهمها او لا تفهمها لكن هناك حكمة ان فهمتها فأحمد الله رب العالمين وان لم تفهمها قل هناك حكمة انا ما فهمتها بعد ولكن في كل الامرين انت مسلم امرك لرب العباد يا داود انت تريد وانا اريد فان رضيت بما اريد اعطيتك ما تريد وان لم ترضى بما اريد اتعبتك فيما تريد ثم لا يكون الا ما اريد فاني فعال لما اريد، اذا هكذا العبد في معيه الله، العبد العبد عبد والرب رب، انا العبد الضعيف وهو الرب اللطيف، انا العبد الذليل وهو الرب الجليل، المسافه بين السماء والارض دعوه مستجابه، ينزل علي الابتلاء ليمتحنني ولا نبلو أنكم حسب الناس ان يتركوا ان يقولوا امنا وهم لا يفتنون، لابد من لابد من الامتحان، لابد من الابتلاء، لابد من الصهر بد من الدخول في بوتقة الألم حتى القدر وبوتقة الابتلاءات حتى تمحص العبد فلا تحزن أبدا على أمر من أمور الدنيا احزن على أن فاتتك صلاة الجماعة احزن على أنك فاتك باب خير احزن أنك عصيت رب العباد سنوات احزن أن تكون خائفا في حالة خوف من سوء الخاتمة احزن لأنك ما سرت كفلان وفلان من السلف الصالح، هذا هو الحزن الذي يوضع لك في ميزان حسناتك، اما ان تحزن لدنيا فتتك الدنيا عاريه مسترجعه، المال يذهب وياتي، الصحه تذهب وتاتي، الدنيا كلها لا تساوي ابدا ان تعكر صفوك وان تضيق صدرك وان تغلق قلبك على على على على, على, على هم وغم ان الهم والغم يضيقان الصدور وينزعان البركه من العمر وينزعان البهجه وينسع... وتن... والهم والغم ينزعوا البسمه من من من من وجوه الناس، والله تنظر الى الناس في هذا الزمن عجب وكان ال... وكان ال... البسمه صارت عمله نادره وكان الناس يظنون ان اسنانهم صارت عوره لا يريد ان يراها احد، لماذا؟ لان الهم والغم وعدم الرضا بالمقادير وعدم الرضا بقدر الله يعني يقول عباده بن صامت يا بني من مات على غير هذا فليس مني لان القدر قد كتب. وأنت اسأل نفسك هل أغير القدر؟ لا أنا لا أغير القدر ولكن أنا أسعى في الأسباب والذي مرض أطلق الأسباب رؤية شرعية مع الطبيب مع الدواء مع الدعاء شيء طيب عندي أزمة مالية نعمل دراسة جدوى كيف أخرج منها؟ لا داعي لأن أس عندي ضائقة مالية لا أذهب إلى الرشوة ولا إلى الحرام ولا إلى القروض الربوية ولا ولا إلى إلى يعني إذا القضية أنت إن كنت في هم فاعلم أن لك رب وقل لا كرب وأنت رب بل قل إذا جاءك القرب أو إذا جاءك الهم لا تقل يا رب عندي هم عظيم قل يا هم عندي رب عظيم آه. إذا أنت في معية الله أنت عبد والعبد عبد يعني والرب رب أنت أطلب من الله الذي يقول شيء كن فيكون يعني إذا كان العبد حتى من الطائعين وقال وقال يا رب قال لبيك يا عبد وان كان من العاصين وقال يا رب قال لبيك لبيك لبيك يا عبد لا تياس ابدا لا تياس كن عن همومك معرضا وكل الامور الى القضا وانعم بطول سلامه تسليك عما قد مضى فلربما اتسع المضيق وربما ضاق الفضا ولرب امر مسخط لك في عواقبه رضا الله يفعل ما يشاء فلا تكن متعرضا اياك ان تتعرض ابدا لأقدار الله ولقدر الله ولكن اصبر واحتسب وابعث يعني نفسك في عداد او ارسل نفسك في عداد الصابرين الشاكرين الذين انعم الله عليهم بنعم ما ربما حرم الكثير من الناس من هذه النعم الزوجة الصالحة نعمة والولد البر نعمة والعبادة نعمة وصلاة الجماعة نعمة والبركة في الرزق نعمة وحب الناس نعمة ان يحبك الناس هذا دليل على محبه الله عز وجل هذه نعم كبيره ان عددتها صغرت امامك الهموم والغموم اول ما خلق الله عز وجل خلق القلم قال اكتب قال القلم وما اكتب قال اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعه حديث قدسي عظيم لو ادركناه لاستراح لا القلب حقيقه الامر ان العبد لا يستطيع ان يعيش هانئا إلا بمنهج ربه سبحانه وبتوفيق ربه سبحانه وبيقين العبد أن له ربا كما قال علي كفاني عزا أن تكون أنت ربي وكفاني فخرا أن أكون أن عبدك ومما زادني فخرا وتيها وكدت باخنصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن أرسلت أحمد لنبيا صلى الله عليه وسلم جزاكم الله خيرا على حسن إنصاتكم وبارك فيكم جميعا ويستر لكم كل أمر عسير وفك كرب كل مكروب وأذهب هم كل مهموم وضيع غم كل مهموم وشرح صدر كل إنسان ذو صدر ضيق إن ربي على ما يشاء قدير جزاكم الله خيرا ونستدعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم